الو ايوه يا جودي يا حبيبتي تأخرت ليه كده يا قلبي انا واقف بقى لي كتير مستنيك تاخريش بقى عشان انا البحر كله بقى البحر كله فاضي مفيش الا انا وانت بس اللي قاعدين على البحر يلا بقى متأخريش ايوه يا حبيبي ايوه يا يوسف انا داخله عليك اهو خلاص انا قصادك اهو لا يا حبيبي انا مش هتأخر انا قصادك لو بصيت هتلاقيني قصادك يلا باي باي طيب يا حبيبتي يلا سلام انا مستنيك انا واقف خلاص شفتك انا اهو ها يا يوسف ازيك عامل ايه انا خلاص وصلت اهو يا حبيبي انت عامل ايه بقى طب تعالى بقى اقعد جنبي بقى ولا اقعد لوحدي يعني مثلا تعالى بقى عشان انت وحشتني قوي قوي يا حبيبتي بقى انا مستنيكي عشان اقعد جنبك وعشان افسحك قوي قوي يا روحي انا جايلك انت عاملة ايه بقى وحشتيني قوي بس ايه رايك بقى في البحر بصي البحر معلوش اي حد خالص فيش أنا وانت بس يعني كل الرومانسية وكل الحب ليك انت يا جميل اه بقى قولي بقى انت جبت كام واحدة هنا غيري قبل كده وقعدت معها قلت لها الكلام الجميل ده وحياتك انت عندي ولا واحدة جبتها قبل كده انت الحب الاول والاخير يا روحي انت كل حياتي يا بت يا جوجو بقول ايه انا هتصل بالولا يجيب لنا الكراسي والشمسيه اجيب لك اكل معايا ولا اعمل ايه انت جعانه ولا اطلب سمك ولا اعمل ايه طيب اوكي يا حبيبي خليها اكله سمك كده على الماشي وكده كده خلي جيب لنا كراسي بقى ونقعد والشمسية وكده بقى الو الدورة بتاع السمك بقول لك ايه عايز 2 كيلو سمك بولتي واثنين بوري واثنين جمبري واثنين استاكوزة تمام تكتب معايا ولا ايه واثنين حمام بقى واثنين فراخ بقى واثنين بط واثنين الكلام بقى ايه محل سمك بس يا عمي ماشي عدي بقى على اي حد جابلنا بقيت الحاجات دي بقولك ايه انا أنا والمز بس على البحر عايز كل الحاجات دي تجيلي وانا قاعد على البحر يلا سلام هاستناك